Очікують своєї черги на встановлення системи відеоспостереження у 84-му дитячому садочку. Ми очікуємо. Я впевнена і знаю, що очікують і батьки, і працівники закладу. Тому що безпека – це перш за все. І це допоможе нам і відслідковувати, що відбувається як на території закладу, так і в приміщенні, а також оперативно реагувати на все, що відбувається в межах закладу. Провулок Парусний 3. Периметр розташованого тут Миколаївського класичного ліцею проглядається системою відеоспостереження з усіх боків. Прилеглі до території вулиці внутрішній двір, центральний вхід. На цих локаціях встановлено 6 камер. Ще дві всередині закладу, одна на вході та одна в роздягальні. Були такі випадки, що коли у нас дитина, наприклад, пропала одежа і дитина плаче, коли ми продивилися відео, то побачили, що в принципі, вона просто забула ...в який верхній одежі вона вранці одягнула і прийшла до ліцею. І в принципі ну, такі ситуації це зручно». Зображення виводиться на пост чергового, який за необхідності може... ...збільшувати зображення та перемикати потрібні ракурси. Вдень тут чергує Ганна Беренда. «Ось я дивлюсь на камери, десь якщо бачу якесь ну, порушення на території або що... ...я можу його увеличити картиночку. Раз, і я бачу повний. І так кожну. Це дуже зручно. «Не треба виходити, не треба. хіба що якщо щось стається, то в нас є тривожна кнопка, ми нажали, приїхала охорона». Кнопка передає виклик на пульт поліції охорони. В середньому екіпаж прибуває за 5 хвилин. Якщо охорона неподалік, то швидше. Спочатку 2021 року зафіксовано 47 спрацювань тривожної кнопки в закладах дошкільної, шкільної та позашкільної освіти, розповіла речниця управління поліції охорони в Миколаївській області Ольга Храпенко. На всі такі виклики виїжджають наряди групи реагування поліції охорони. Здебільшого це надання певної допомоги в різних ситуаціях, які трапляються в цих закладах. Це або вторгнення на територію невідомих осіб невстановлених, або безкетування дітей, якісь конфліктні ситуації. Системи встановлює підрядна організація. Обслуговуватиме також підрядник, який переможе у тендері. Цьогоріч на встановлення таких систем відеоспостереження витратять понад 3,5 мільйони гривень. Для кожного закладу така система індивідуальна, розповіла начальниця управління освіти Ганна Личко. Олександр Гордієнко, Юлія Філімон. Новини на Суспільному. Миколаїв.